السلام عليكم ورحمه الله كيف الحال يا اخوان مبسوطين ان شاء الله <تصفيق> اليوم قدام عصابه توبيا ان شاء الله انها على يدي سبب الى متى احنا ننغدر الى متى واحنا كرتنا محروق حاولنا سيطرنا دمرنا جننا ناس ما تبغى تسمع الكلام الى متى <تصفيق> وقع جاء وقت اللي أطعن في الظهر صبرت وتحملت وقصيت السنة ناس ما قد طاولت علي في حياتها كلها أقدم لاعب في جراند كلها ما في شيء لو قد جبتها بدق الخشوم آخر شيء عصابة شوبيا بدأت تتمرد علي ها خلاص صرت جني والكل يعرف لدربحة الدرابح هو جني <تصفيق> ماشي لو قط أرقابهم وتلفلهم وأسلم أنا وأطلع إلى بر الأمان وأعيش حياتي أعيش حياتي على بر الأمان ما حد يقدر يوقفني هذه خطتي وهذا هو تفكيري ومساري انا اخترت اني اغدر في الاصحاب لاني انا تحملت غدرات كثيره منهم ما حد قدر يتحملها دائما اسحب واقول المره هذه تعدي دائما أتغاضى لكن المره هذه عندي قوه قوه خارقه ليست من كوكب الارض <تصفيق> ما ابغى احرق عليكم تابعوا الحلقه تبوني رايكم في التعليقات هذا تحديد مصيري يا انا يا عصابه سوبيا البتر <تصفيق> وينه؟ هذا مين؟ أرجع تكفون أرجع هذا مين؟ جاء رعي الشخصية <تصفيق> لا لا لا ما تقدر ما تقدر بيخلص مصاص ينا بيخلص تاع. تاعة تاعة عبدو تكلم عبدو تكلم انا هلا هلا هلا إيه؟ هذا مين؟, مين؟, مين؟ ما هو ما هو ما هو ما هو ليون أنا خلاص؟ ليون <تصفيق> الله يالله اسمع أنا ذكر كان جنب حجارة شيء اه عساكر عساكر عساكر نذبح العساكر؟ ايه طيب القصر عندنا مأمن فيه الاكل والشرب وضعنا اخر معقل لنا زين؟ إيه؟ اخر معقل سوبيا اخر معقل سوبيا كل حالنا فيه كل امورنا فيه كل شيء فيه زين؟ حلو الشرطه الحين تعرف مكان صعب ننقل مركباتنا بعت السفن آه بعتها والله انهم كانوا هنا ليلة البارحة بالله هنا في قصر يطلعون بإذن الله اي والله القصر ايوه في في المكتب فوق ايوه وين المكتب؟ طيب قبل ما يسوون اي مهمه انا اجي افاجئ جدهم ذلحين خلينا نشوف وش يكسدون في المكتب؟ قاعدين يسوون دقيقه دقيقه المكان الفخم ذا قاعدين يسوون ريون وينه؟ ايوه هم هنا كيف ادخل لهم؟ مع الباب؟ لا الطيران؟ اه ايوه من فوق ايوه هذا لي ايوه ايوه ايوه يتمشى يتمشى, يتمشى. تعرف فوق تعرف فوق وين باب؟ وين باب؟ وين العيال؟ يا اخي ادخل موجة واحد؟ ايوه موجة كم واحد؟ ايش القصر ذا يا ابوي؟ حلو حلو ايش القصر ذا؟ وين الباب؟ ترى انه ما يجيكم حلو مضيعين فنستغل الفرصة حلو أنا يعجبني إنه القصر جديد باقي ما قد ضبطوا أي حاجة. نستغل المواضيع هذه. وما يرد. تلو السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا دربحة. كيف الحال؟ الحمد لله طيب، كيف حالك أنت؟ اللهم لك الحمد افتح لك كام عشان أوريك حاجة. بس ما أدري كيف ألف الكاميرا. عندك عندك أنت في المركز؟ أيوه أيوه في المركز أنا في المكتب. أنا والله ودي أوريك وش اللي وراء السخبة إني ماني عارف كيف. أنا يليت يعني اني اقدر الفها بس دقيقه الحين خذ راحتك الحين الحين شوف يا طويل العمر الشباب عندي هنا فتحوا قصر الجزيره محل ما داهمناهم البارح حلو جميل وانا اشوف انها فرصه جدا مناسبه ان نهجم عليهم ولكن انا راح اجيك المكتب ولكن لي الامان عشان اقدر اجيك المكتب عشان نتناقش كيف أه نضبط اوضاعنا نبغى اكيد اكيد يعني اجيك اكيد يا دربنا يعني احنا أكثر من موقف مرنا فيه مع بعض بخصوص الموضوع هذا فأنت عارف أن لك الأمان من أول يلا أنا جايك إيش آه رأيك فيني وأنا أسوي أني خافيت منه آه ما يدري أنه درابح ما حد يقدر عليه اختفاء <تصفيق> طيب <تصفيق> يا يال عيال والله وضعنا السجق صدق الحين بنقعد نتكي ونعيش حياتنا هنا في الجزيرة أيوه في <تصفيق> خطة نطلع مروان مروان مو مجنبلتولي نطلع مروان إيه. إيه. وعربيد وش تشوفون أيوه. علينا ان الحين طلعوا شلون بابلو ها اي ترى في راسي جنان ربي لا طلع انت إيه؟ من الاخر وضعنا هنا في الجزيره كنا احنا نقطاوه وزابنين هو تكلم يقول له عجمي صح ما وصلت ما وصلت فينا ان احنا مزبن كذا بالحاله احنا ما انا زابنين احنا ماسكين حلال ماسكين دوريات على حلال امنين القصر عشان حلال يا حال ما تخيلت في يوم من الايام ان اعيش في غابه. طيب لو رحنا مثلا وطلعنا مروان حلو واحد انمسك فينا والله فيلم انت بالصدق فيلم فيلم باب, فيلم. باب, باب اه. والله الجني جا هنا لحو والله والله الجني انه والله اسمع اسمع هذا نام يا هذا يا نام. والله الجني انه ينام يلا صباح خير يلا صباح خير يلا صباح خير يعني الحين. ماسكة ماسكة والله طيب. شف لا اجيب لكم الشرطة يعني دي انا الحين اصبر اصبر اصبر الحين انا لما اكذب عليكم هل في فايدة؟ ولا بس ما اضيع وقت؟ يمكن انت اعصابك تعبانة يا اخي انت توك صغير مارك في الدنيا يعني توك صغير في الدنيا لا والله ما شفت شيء ما شفت ما شفت شيء لا طيب كيفكم انا يمكن اتفاهم يا عيال فرضا لو في جني هنا تمام لو فرضا في جني هنا خلاص اسحب عليه. ولا قطع لوالدك بدر تدري شلون لازم تفهم اغثلك تمام انا انا اقول لك اني مريض لما ما يكون في اثباتات بس انا اقول لك اني ماني مريض انت مريض وش لو كان في شيء اثبت لك فيه ترى نص العلاج التشخيص صح ولا لا تشخيص وش التشخيص انس انسدحنا انسدحنا اعطيناهم وجبه ما فيه الكفاية بسم الله تعال يا تعال يا طيب بسم الله الو انا عند المركز عند الاستقبال تمام تجيني بجيك مع الباب الخلفي ها لا دربها سلام عليكم يا هلا كيف حالك اللهم لك الحمد اسمع، مم. اليوم الشباب فتحوا القصر أيوة. اللي في الجزيرة حلو؟ مم. ويملكون أسلحة جدا قوية من أيام حزب الساو، وفيها كمية ممنوعات المدينة لعدد غير مسبق به من قبل. حلو. ويملكون السلاح والعتاد والرجال ويملكون كل حاجة، حلو؟ مم. مم. فأتوقع أنهم ناويين وناويين برضو يطلعون مروان من السجن. ما شاء الله ويطلعون عربيد الدلش كمان من السجن والله العظيم انهم ناويين يطلعونهم والله العظيم انهم ناويين صادق صادق ايه فانا اشوف انه لازم ان ندخل عليهم دخله جدا قويه بالاسلحه الثقيله المثقله من الجيش الوطني لانه صراحه هذول افه هذول افه لابد القضاء عليهم جميل طيب هم الحين موجودين كلهم في الجزيرة صحيح؟ صحيح موجودين في الجزيرة بالضبط عند القصر. جميل جميل بخصوص القصر احنا عندنا معلومات كافية عنه كانت في المداهمة اللي فاتت كان في وحدة جوية اللي هي وحدة الهيلي، وحدة الهيلي أرسلت جميع المعلومات اللي هناك، يعني عندنا علم في المكان وطريقة المداخل والمخارج. الشيء اللي صار آخر مرة احنا لازم نرد عليه بكل قوة. وبكل حزم يعني بنضرب بكل قوتنا اليوم الله اليوم بيكون العالم. بس ضروري يكون في طيارات ضروري يكون في طبعا بنداهم بر بحر صحيح طيب هذه كلها بتكون ممتاز. انا اشوف ان الفرصه المناسبه الان لانهم توهم فكين القصر وباقي ما قد اكتشفوا مم. اكتشفوا المكان بشكل كامل فانا اشوف انها أه. فرصه جدا كبيره وانا بأسبقكم هناك وبحاول اساعدكم باللي اقدر عليه باذن الله. ممتاز ممتاز خلاص انت خليك هناك وبلغ من انا على ما اجهز انا معي السلاح شوف هنا في 16 جلس. رصاصه حلو؟ مم. صدقني اني راح اوقف معاكم انتم من الامام وانا من الخلف. كفو عليك هذا اللي نبي الله يعني هذا اللي نبيه يا الله يحفظك. هذا هذا اللي احنا نبيه. آه يعني ذلحين آه. ناو نروح نهجم م. عليهم لتس جو. بس نروح شوف العلم جس النبض على ما انا اجهز الوحدات واجهز الطيارات باذن الله ابو عشر دقائق لحنا احنا داخلين عليهم. وقبل ما تحرك اعطني خبر عشان اخذ انا موقعي انه يكون امن وكمان احاول اقرب منهم عشان امسك لكم الراس الكبير اللي هناك. بس اعتمد دوس ما هي مشكلة يلا في امان الله ولا تنسى ها اي لا ما عليك انت امورك طيبة حلاوتك عندي بيض الله وجهك يا هلا ومرحبا وجهك هلا هلا استريحون حكوم الله يعطيكم العافية <تصفيق> والله العظيم لا طلع الغدرات اللي في روسكم لا هذا الحين انا اللي دائما ينغدر فيني انا اللي دائما ينغدر فيني انا اللي دائما اكل تبن لكن هالمره عندما اغضب عادي آه ما في احد يقدر يوقفه الله يخلي لنا هذه الخاصيه يا رب يا كريم يا سميع تحول جعل ما يتحول غيرك تحول جعل ما يتحول غيرك يا بديت جمجمتك يا رجل اختفاء بينهم غصبا عليهم في واحد برا هناك نضيع الدرب انت صحيح طيب شوف هذه خطه حلوه خطه جميله زين تدرون وش هي؟ ها والشي. الحين واحد من جوزيف هناك يراقب الوطن، حلو؟ حلو؟ طلع العيال، ندق على البوس، نحاول نخطفه، زين؟ نربطه ونطلع من المدينه ذي كلها. طيب ليه انا عندي لك شور ثاني، مش عندنا فلوس؟ تقول عندنا كاش؟ عندنا كل شيء بس نبي ناخذ العيال كلهم ونفقع. ممتاز، ليه ما نتواصل مع عصابه من العصابات اللي في لوس؟ آه لكم ايه؟ المبلغ الفلاني طلعوا لنا أنا يطمعون فينا؟ خلهم يطمعون. يا اخي والله اخر معقل لنا هنا فضيحه. لا يصير يسلم الاستلام مثلا في البحر، نستلم خويانا ونرجع. طيب، <تصفيق> احنا لازم نطلع من المدينة، نطلع من من هنا كلنا ونروح نعالج ليون، <تصفيق> نخنا شوي، ف... خبر واحد في سنغافورة. درسنا فيه <تصفيق> شيء، قرينا عليه لين يطلع، ربطناه في غرفة ولا شيء. والله أنت حلمك وطموحك كبير يا باب. إيش تبغاني أسوي؟ إيش تبغاني أسوي ليون؟ ما أنت ماسكه، عشان كذا أنا أقول لك أنت ما تدوروا حل. <تصفيق> مسكه ما أنتوا ماسكينه. إلا نزل بدري كيف بدري علينا؟ أنا أساس الحين يعني مثلا اوكي اوكي يلا بتروح تستدرجه بيدري عنك وبيسبك بعشر خطوات دقيقة انا بكلمه الحين وبقول لها ودي اقابلك مثلا خليني طيب اقابلك ها اسمع عط عط كذا خليني نشوف جوزيف ايش صار عليه اي خليني اشوف دق انت طيب. انت شكوكك هذه بتودينا ورا وراء وراء افلام شكوكي هذه يا ابن الحلال انا لو اتصل الحين اقدر اقابله في اي أيوة. وقت اتصل له ايوه اه دقيقة قل له وضع السجن حاول تدخل عند العيال تتواصل معهم خلينا نشوف ايش وضعهم هل في محرم ونشوف وضع العلب هذاك مين هذاك مين هذا هذا وين؟ هذا كله على طيب طيب هذا هو طيب قهر طيب مين مشكله ما نعرف محل بسم الله عليك اسم الله عليك شو المشكله جاي تمرركب جوزيف تبغى لك فكس يا جوزيف؟ زيف طيب. ودك بفكس؟ ساك الله بالخير خل... مساكم الله بالنور مساكم الله بالنور يلا no. السجار هلا بالزين هل شو وضع السجن؟ والله جزيح. في دوريات رايحه جايه ما قدرت اوصل للعيال؟ ما في طريقه نقدر و... نتواصل فيها مع في العيال؟ والله اتوقع ساحبين جوالاتهم كل شيء صل عليهم ما حد مجو... مقفل الجوال يا ابو سعود قضايا نفس قضايا العيال ترى لا محامي ولا شيء امر تنفيذ خلاص المحكمه نفذت وخلصت بعدها أي انفرادي ولا مثله ما هو في مكان يعني ما شاء الله نحن اخويانا كل ما سجن وطلعناهم فالشرطه ببت... ب... في بالك انها بتخلينا او بت ما هذا هو انا مش اللي اقول لك نحط نحط لنا طعم للعساكر من اصابات ثانيه هم ي... يصطفلون معهم مسكوا عاد هم يدخلون في القضيه أنا... نحن بعيد نلعبها من بعيد يا باب اخويانا على وراسنا لكن اللي صاير لنا الحين ما ودنا مثلا ينمسك مثلا البوس انا قايل لك اتصل به يعني طيب وين خلنا عندي. نستدرجه ونشوف العيال يعني ايه؟ اذا نقدر نروح نطلعهم قلت شوف وين عندي هنا اندري. شفت انهم ناويين يقدرون فيني مسبق لهم انا خطوه هلا والله هلا وغلا كيف الحال هلا وغلا وكرتون حلا مشتاق لنا صح مشتاق لجمعاتنا والامور ذي صح صراحه للامانه صحيح اني مشتاق ولكن حصلت خير اللهم لك الحمد اي خير حصلت خير من بعد ما فارقتكم كنت على وجهي وجه الفقر ولكن لا يا... حصلت خير ولكني ما زلت مشتاق انا انا منكم وفيكم امرني يا بتر والله شوف انا كلمت ناس يبغى يستدرجني تمام. شوف وقلت يا اخي لازم نجتمع وزي كذا فهمت اللي أم... يا اخي اشتقنا الأيام نكون مع بعض زي كذا فهمت فكلهم ايدوني ذا الشيء وصراحه نحن غلطانين غلطانين نحن تفرقنا ومشينا وراء ترككم من اول أكي. خلكم على قلبي واحد الشك ممنوع ما انا قايل ما إحنا المشكله مين سبب الخطه ذي؟ ليون أيمن. ليون أيمن. ليون مجنون ليون مريض مريض مريض مريض قد عالجتوه ولا لسه؟ الله كل شوي طالعنا لنا بسالفه طيب اسمع أنا والله انا والله بجمع العيال ممكن نجيك لوس فهمت؟ او نجتمع في سانديا هي ممكن نجيك لوس او نجتمع عادي صح؟ ايه صحيح عادي ليش انت تبغى تقابلوني بعد ما فارقتوني وقلتوا خطتكم اللي قلتوا كل واحد يبقى لحاله لا يعني كن يا يعني كنتوا تصرفوني ولا ايش؟ لا دربحة دربحة اسمع أنا هلا والله نحن نحن انت آه يعني دائما كنت مثلا اذا عندك خطه معينه نحن نمشي ورا خطتك لان نحن واثقين فيك صح؟ لا انت واثق في ليون انت واثق في ليون لا كان تأييدك من جميع الاطراف انك انت وافقتنا برضه كيف انا ما كنت موافق ان نتفرق بالله؟ أنا ما كنت موافق أبداً إن نتفرج، بالعكس أنا ودي أقابلكم تبغون تقابلوني؟ إيه يعني سألت الشباب اللي عندك أنهم موافقين أنهم يقابلوني؟ عاد يبغون نتفرج؟ أب... إيه إي أتصلهم لهم الحين واحد واحد لأن صراحة أنا الموضوع هذا ماي ما مي... مش مش مرتاح لفهمت أن نحن كل واحد في مكان ما أنا... من أنت معاهم أنت؟ لا أنا ماني معاهم أنا هنا أنا هنا في الجبل بالحالي أي جبل ساندي اللي وين في بليتو ولا وين اللي اللي بليتو <مه> وتبغى تقابلني صح. وين ؟ وين تقابل طيب أجمعهم أجمعهم بقول خلاص يا أيمن خطتك هذه فاشلة بأن يعني نكون كل واحد متفرقين وزي كذا فهمت صحيح صحيح فبتصلهم واحد واحد وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحن نجتمع نس قبل بصراحة لأن الوضع اللي كذا ما في. <مه> كل واحد بالحالة وكل واحد يمشي بالحالة الوضع خلاص صار مزري ايه والله من جد خلاص انا موافق فين إنا نتقابل؟ انا اجيكم ولا أجيك لا لا لا اتصل لا انا اتصل يلا خلاص انا موافق بنتقابل ما عندنا مشكله يلا ها يا, يا ايمن الرجال <تصفيق> الرجال الرجال ما عنده مشكله انه يقابلنا ليش نخطفه؟ ما هو بهارب منا ابدا فكرتك هذه انك تخلينا كل واحد في صوب ماني عبيط ماني عبيط يا ايمن انا بنفسي وانتم سمعتوا انه ما ما عنده مانع الرجال نحن نتقابل يقول يعني انا اصلا ودي شفت واحد بيجي هو جني بيجي يفضح نفسه يقول ايوه انا جني انت غبي انت؟ يعني بيرد عليك بيقول لك ايوه انا جني شوف انا جالس اجنن ليون طيب اسمع هو ساق عليك خلاص سوى اللي يبغاه يعني انت هلوساتك هذه اللي بتصمل فيها اوكي مش نحن مش نحن كم واحد؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسعة تسعه يقولون لك انت مريض ما بتصدقنا يعني نصدق واحد لا وما لا نصدق لا المجموعه كلهم قالوا مريض انت قلت لهم مقنعتهم ان انا مريض يا ليون ليون بغض النظر عن المشاكل بغض هذا بو... هذا اخونا اخونا الكبير طيب انا ما قلت شيء انا ما قلت أنه أنا, أنا, انا ما بواول أنا ما بضامه انا بقول لكم مرة. حقيقه بيننا كل شيء مع بعض يا اخي ترى واحد منه وفين هو اللي عرفنا على بعض هو اللي جمعنا مع بعض هو اللي سوى كل شيء هو اللي خلاني أواجه العصابات الثانيه شقناهم شق والله الدنيا الله انا يعني فاهمك يا باب انت من ساني. صلاة والجولات اللي احنا سويناها تاريخ العريق أيوة. وقف بوجه دوله حتى وقفنا بوجه دوله يا رجل اي والله يعني كنت انت... حارب انا وياه وانت و... يا رجل العطاء باركس. حكم يا رجل العطاء حكم باجل. يا ولد يا اخي باب اطاح حكم يا رجل يا اخي ما خلوه شوف... انا ما قلت خلوه انت افهموا يا عيال انه الاذي ما هو طبيعي يا اخي قل لي ما هو طبيعي اسمع اسمع قل قل لي ان مثلا يا شباب زرفكم شيء لا لا لا شيء ما يدخل ما العقل ل... جني انا فاهمك انا فاهمك عشان كذا انت جالس تكذبني انا كيف ممكن شيء اثبت لكم اياه ايه طيب تاكد من يعني صعب من تروح ماء. صعب ما تروح... ادري أه... كيف ايش رايك بس صعب تروح مثلا للجني تقول له انت جني ويرد عليك ايوه انا جني ما بيرد عليك الا اذا كان طفشان تقول انه يطيق ايش اقول خلاص خلاص خلاص كنسلوا كنسلوا يعني جني جني وش جني يا كمان <تصفيق> زق <تصفيق> تمام <زك> طيب, <تصفيق> طيب خلاص انا ما جبت طاري الموضوع انا من الصبح الموضوع. انا من الصباح ترى مقفل الموضوع بتر هو اللي بدا يطقطق انا مقفل الموضوع لا لا محمده. لا انا مقفل الموضوع دقيقه سؤال الموضوع. سؤال سؤال من اللي قال هذا هو عندنا قدامنا <تصفيق> هلا ها بشر تراهم مره متشتتين وما هم عارفين ايش يسوون بس بس ممتاز انا اشوف ان الفرصه المناسبه ما عليك، إحنا الآن جاهزين نجهز جميع القوات، أعطنا بس وقت بسيط وحنا طابين عليهم. هم في القصر صحيح؟ هم في القصر صحيح، وجالسين يخططون مرة يخططون إنهم يطلعون الشباب من السجن ومرة يخططون إن يشوفون لهم مكان غير الجزيرة. قاعدين يخططون. أنا أبغى أهجم عليهم قبل ما يحطون قرار ويطلعون. لا لا ما عليك، ما راح ما راح يقدرون بإذن الله طابين عليهم. خلاص. هلا والله ليون أه السلام عليكم. وعليكم السلام. ااا أه وين توصل يا دربح؟ وش اللي وين ابغى اوصل؟ وين تبغى توصل حركاتك ذي؟ اي حركات؟ اللي بيني بينك وانت عارف انا ايش وانت عارف الشيء اللي انا عارف؟ طيب اسمع. ايه. حبيت ابلغك موتتك على يدي. اه موتتي على يدك، موتتي على يدك يا دربح، صح؟ تقدر, تقدر تفتح لي كم؟ ليه افتح لك لي كم؟ طيب انا افتح لك كم، ما عندي اي مشكله. افتح لي كم يا دربح؟ كيف؟ فك فك كم، ما اشوفك. فك كم؟ إيه فك؟ طيب دقيقة؟ ما شاء الله معنا في المنتجع يعني ما شاء الله ما شاء الله بيننا أشوفك غير صحيح ماني بينك ليه ما أنت بيننا كيف ما أنت بيننا والمنتجع اللي أنت فيه منتجع إيش؟ منتجع ما أخذو في بليته تبغى؟ آه بس إيش سالفة ما تتكلم عندك على يدي ايش تعرفها بعدين أحد قال؟ أحد قال لك تعلم؟ أحد قال لي أعلم إيش؟ ذلحين ابغاك تصرف كل المواضيع ااا أه... ابغى اتصرف كل المواضيع اللي انت علمت فيها الشباب تبغاني يا دربعه اصرف كل المواضيع اللي علمت فيها الشباب إيه نظامك قاعد تسجل صح عشان اوريك في ايدي أسحب الجوال والله شوف الكلام عادي ما قلت شيء انا صرخت عليه ولا انا زعلت ولا مثلا هددت بشيء بس اساله اساله طيب طيب انا بدي اساله باب انا جالس اسال سؤال طبيعي بديهي جاف جاف معه في المكالمه جاف, جاف يعني لا اكيد اسمع اكيد اسمع أكيد, اسمع اكيد انت انت آه طب اسمع اسمع لا تظني اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع الحين انا الان قلت له جالس اردد اعيد الكلام اللي هو يقول لي اياه ترجع انت تقول لي انا ما كنت مأسا لسه طب انا ما لا لا شديتها ولا ارختها وجوالي مع دبي كيف جوالي مع دبي جوالي توك مطلع جوالي قدامي جوالي مع فتشين فتشني فتشني فتا يلا الحين ارجعه والله لا اجننه اخليه منحوس والله ما اخليه مصدقونه والله هذا جوالك شفه تلومنا ليون كمان يعني ليون تصرفت دقيقه اسمع اسمع اسمع, أسمع, أسمع, أسمع, أسمع, أسمع, أسمع ارجع اتصل عليه ارجع اتصل عليه اتصل عليه ايش هو قفل فجئ يا الحلال يا الحلال ما في سيد يا الحلال كيف جوال ما لا ايوا ماشي شوف امها عليها طيب خلنا نسواقت ايه طيب اوه سايق علي سايق انا مو سايق عليك شوف مكالمتك ذي ما في شيء يدل على انه جني جالس يقول لك خي... آه آه آه اشياء ما تدل انه جني طيب اسمع ايش ممكن في شيء تبون تسووه عشان أسويه عشان, عشان اثبت لكم تبون نجتمع عنده اجتماعنا بكيفكم تبون انتم قصدكم انكم انا ليه اقول لكم السالفه ذي بامكاني اسكت خلاص بس انتم الحين قلتوا انا بحلين الاول انه بيذبحني الشيء الثاني انكم انت انتم تمسكونه وانا جالس سنقدمكم انه ما بتقدرون سؤال الجن عندهم قدرات انهم يطيرون يا بابلو ايه, ايه كان يطير هلا والله. الو؟ هلا والله. هلا يا ذربحة ها آه بشر كيف الحال؟ آه كيف الامور؟ الامور مره طيبه تقدرون تهجمون عليهم حدهم متشتتين، مره متشتتين ترى. ممتاز، احنا لا، احنا الان في البحر ومتوجهي لك. كف آه والله يا زردك طيب. اهجم على طول، على طول اهجم! ممتاز ممتاز، ما عرف لابسين اسود وفي إيه واحد لابس ابيض، بس كلهم لابسين اسود. داخل القصر ها؟ داخل القصر في النهايه. ممتاز ممتاز، في حال يعني احد طلع على طول بلغني. خلاص انتهى انتهى داخل القصر نشوف. خلاص انتهى. يلا. يل دقه ساعه صفر جايه <تصفيق> وهم فيه متسددين لعبت فيهم هذا واحد، الشغله الثانيه من ما أخذ الحكم في ساندي ايش سوى؟ استعان بالحكومه صح؟ حلو الا استعان بالحكومه مرة الثالثه انا وهو ودفن اخوك كل ما نروح مكان نطب الحكومه واللي اكد الكلام هذا يوم اني اقول بارمي جوالي يقول لي لا ترمي جوالك تمام؟ ايوه الشي الرابع اللي يثبت وهذا خبر يقين يوم كلمت دربها قبل شوي تجيش يقول لي يقول لي هذا مريض تمام و جاتني اخبار انها سلك من الحكومه يدبس علينا يدبس علينا بثبت الكلام دالحينه والله لبلغهم اسمع هلا تسمعني يا ولد توه دق علي دالحينه واحد من الشباب حلو ايوه من الشباب اللي اعرفهم يقول ان الحكومة متجهة بسرب كبير ما ادري جهة في عصابة في الجزيرة عصابة في الجزيرة؟ ايوه لا يكون احتلوها المافيا شكلهم البلس ما ادري الزبدة شفت الحكومة متجهة بشكل جدا كبير اوكي دقيقة طيب الله اسمع الله الله يوفق الحكومة على البلس خلهم ينكدون كد اي يا رجال ينكدون كد يا رجال <تصفيق> اسمع لا يشغل بالك بنقابلك بعد شوي ها انا بتصل لك ها اوكي وانتبهوا برضو من ليون الشباب قفل قفل قمط قمط قمط قمط قمط قمط قمط بان في حكومه طابه علينا هنا وجايين بكل عتادهم حسين توزعوا توزعوا توزعوا يا اخي الحكومه طيب توزعوا لا لا من جنبك انا امنوا لي الزمن وربي يا ليون مسكتك على يدي، وربي يا على يدي. أنا أوريك، والله ما حد يمسكك غيري بإذن اللي ما تنام عينه. أنا أوريهم. الحين أبلغ الحكومة أقول لهم تراهم توزعوا. أنا نشوف فايت عالمي. وأنا أعرف كيف أفوزهم. ألو تسمعني؟ أسمعك. أنتوا في البحر؟ إي بداية بداية المدرسة. إي بالبحر حنا. آه طيب الشباب آه آه فجأة توزعوا، ما أدري وش السالفة. مم. داخل القصر أو... توزع ولا وين بالضبط اي ده داخل داخل القصر داخل القصر يعني يمين يروح يمين تمام يعني يعني... ايه اذا اذا انتم داخل فينكم كنتوا بالضبط احنا حاليا بدايه الجزيره بدايه الجزيره ايوه ايوه حلو آه... ادخلوا على القصر على طول دايركت حوط القصر دار ما دار مالك مالك عندي الموضوع يا سلام حلو... واو أوهو... أوهو... دقيق دقيق دقيق يا انهم صاملين كم؟, كم الموجه كم قالوا بسرعه خمسين خمسين ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه يدورون ايوه؟ يعني مكان <تصفيق> <واحد؟ تصفي het musique> والله طيب. هناك عليهم طيب. هناك هناك علي. يبوني راديو ما. والله بعيدة طلق طلق طلق اي والله طلق طلق ايوه ايوه يا رب ايش فيك ايش فيك ليان ايش كنت تقول ايش في برا؟ اسمع اسمع لا تطيح في صوت سياره في صوت سياره البوابه البوابه البوابه دخلت السيارات بوابه من وين؟ من انا ماني حافظ الباب ده الباب القصر ده ما القصر هدي هدي هدي قد جيت ده هذه هذه هذه قدامي شوف محل ماني مزوق تسسمها سيارات يسارنا ها تبوي يسارنا عمر شوف البوابه اي, اي. احد يشوفه اح اح اح لا تطلق لا تطلق لا تطلق انسحب الرصاص لا تطلق لا لا تطلق لا تطلق لا تطلق فين دخلوا عندي ناس يحكموا لا تطلق عيب دقيقة دقيقة اهلا و سهلا بكم اهلا و ايوه خالص هاد. خالص هاد. تدحو. تدحو. يصدق علي ليه؟ والله لا أجننهم والله لا أجننهم. منهم الحكومة جت غدرة اوووو الحكومة جتهم من فوق الا لا حول ولا قوة الا بالله ترند خلاص مرة واحدة يقول خطة طيران انسدحوا هذا مين البتر المين هذا بابلو <تصفيق> بابلو حرام لعب فيكم ليون لعب فيكم ليون كله انسدحوا ايوه هذا هو صح؟ لا هذا هو ليون عندي شخص ارفع يدك ارفع يدك ارفع يدك يدك انا انا مع انا معاه أنا, مع انا معاكم يا رجل الو طيب ارفع يدك اوكي اوكي أه جايك جايك فواز دقيقه بس الو دقيقه دقيقه يا مسلم انا مع الضابط حقكم فواز جنازه يا مسلم طيب ارفع لي يدك عشان نتاكد من الموضوع بس ها رفعت يدي امشي قدامي بس امشي قدامي سيبني خاين منك روح طيب قدامي اطلع قدامي <تصفيق> يا الليل يا الجنود اللي ما يمشي الا باوامر بس كون صمت الله يعافيك ها الزم الصمت انت الحين بعد شوي تعرف مين انا يا غبي طيب بواز يا هلا ومرحبا يلا حياك الله يرضيك اني رافع يدي من احد الجنود اللي هنا الله يعطيك العافيه عطني بس ظهرك اه كيف؟ ظهرك ظهرك يا يا مسلم قاعد اتكلم مم. انا معك وش اللي يعطيني ظهرك؟ اي حياك الله اي ظهرك ظهرك ليه وش بغيت؟ ها اعطيتك ظهري تم القاء القضاء عليك من قبل شرطه السبيدي بي دي التامر على الدوله كذلك تاسيس حزب ارهابي كذلك سرقه محل مجوهرات كذلك سرقه بنوك اي كلمه تقولها قد تستخدم ضدك استندت كمواطن على شحم يا رجا <تصفيق> ضحكتني والله العظيم ضحكتني عسى دوم يلا دوم تضحك عموم الوحدات يا شباب ستاند <تصفيق> باي كلام فاضي ايوه شمعت شمعت شمعت انا مكلبش ولا كيف؟ يا اخي يحزنون احلى شيء فيهم الحزن دقيقه يا شباب وخروا شوي اقراوي <تصفيق> <تصفيق> والله <تصفيق> العظيم انكم <تصفيق> تعجبوني يا فواز لا الصمت يا مواطن يا مواطن يا مواطن ما قاعد اكلمك انت فواز خويك هو فواز ايوه فواز خويي يلا حيا يلا سلمى كاشف اليوم ها؟ لا لا يمكن يمكن ناخذ معلش بس انه انا مكثر شوي اليومين هذه معذره طال عمرك اتوقع السيارات ايه ما بتكفينا طال عمرك ممتاز حط حط في الهلي حط في الهلي وخل العساكر يشيلون دبر المريض يب يب يب لانه ما بلغهم ما بلغهم الله يعز ارضكم يا العساكر الله يقويكم على القوم الظالمين الفاسدين انا تبت سيارتك حلو اليوم مو عسكري لا نركب طياره؟ ضل العساكر؟ والله العساكر؟ انا معي انا يلا هيا هذا هو خلاص راح هذا ما نشيل الحين؟ بيطلعني بيطلعني هنا هنا في سيارات ثانيه بيطلعني 100% اي ود السيارات الثانيه انت انت بس عشان ما بلغ العساكر طيب ابغى اكل ومويه تبي اكل ومويه ابشر الحين بس نوصل عندك خليك بالشرق بالجنه سبحان الله من اين لكم هذه القوه اعوذ بالله ما توقعنا كيف جبتونا؟ ما كنت تتوقع الحاجات هذه؟ ما كنت تتوقع وكيف عرفتوا مكانه ذكاء عشان السواق. تخطيط يعني جوالك معاك يعني شو متوقع ما لحدد موقعك يعني ولا كيف صحيح وكيف أصلا عرفت رقمي أوه نسيت أنتو الشرطة ما يخفى ما ما عليكم شيء أنتو مرة ما شاء الله تبارك طبعًا. الله من هو الضابط اللي صراحة يسوي الحاجات هذه كلها أنه صراحة شيء نعم لا ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله راح اصير رائد على حسكم لين انت وشو نقيب صحيح ما شاء الله تبارك الله صراحة كأنك عقيد على التخطيط اللي شفته والله لو اتحول اني لاشلع فيهم شلعه بس اصبر بمشي معاهم بمشي معاهم إذا ما إذا إذا طلعوا من جد إنه غدر فيني من جد إنه تأكد إنه غدر فيني يعني ما راح يفكني أنا بقلب بقلب عليهم بعدين العمليات قصدك رائد الثمانية صحيح؟ أنت وش اسمك؟ ذكرني؟ مالك دخل إيه أصلا ما يحتاج تقول حدا. اسمك، اسمك معروف هذا نفسه اللي نحطه في السجن ويطلع إيه هو نفسه ذاك إيه يعني <تصفيق> جاي شيء جديد يعني برجع إيه بترجع السجن نرجع السجن طيب إيه عوافي عوافي سجن بعد يقلع قصتك عسكري وقاصد القصه؟ اي على الاقل شوف كم مجرم مسك لو تطقطق على قصته وبعدين الرجوله بالافعال وليس بالشكل. يعني والله ابشر والله هبشر هبشر والله بالافعال علي الحراء وأنك تبشر. والله انها افعال انها افعال مرجله، علوم طيبه وغانمه. كم ذبحت مواطن يا؟ والله ما ادري كثير في مسيرتي والله ما ادري كثير بس قد ذبحت عساكر وقد ذبحت مواطنين، قد سويت هاي هاي قد انقلبت على الحكم تعرف رئيس ساو رئيس سوبيا يعني تحسبني اي واحد يعني طيب هل تعتبر هذه مرجله يعني؟ أي أيوة مرجله بالعلامه الطيبه والغانمه وش اللي ارجل من طيب. كذا علمي وش اللي طيب. ارجل من كذا؟ طيب وش وش ودتك الحين للوم الغانمه يعني وش سوت لك الحين؟ شفت هذاك مكلبش الحين؟ ايوه هذاك مكلبش الحين وما تدري ايش لك ممكن يحكم عليك الان باي شيء يمه هذا أنا, انا خايف انا خايف خافيت خافيت مره انا اوه قلبي اوه قلبي قلبي ما تخوفك يعني حلو؟ والله لا انت حلو ولا ما يخوفك حد يعني, ما لا حد انت ولا, يعني انت ولا؟, ولا مسؤولينكم يخوفون شعر يدي خليك باقي طناخه راسي كفو اسمع قلت كلامك ها اقول اسمع خلك قد كلامك اقول خلك قد كلامك انا اقول بكون قد كلامي انا بكون قد كلامي انا اوريك دقائق معدوده وثواني معدوده حلو وانت دوده والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا ندمك البذله اللي انت لابسها واذا ما ندمتك على البذله اللي انت لابسها ولا انا ما افهم شيء <تصفيق> يا رجال على ما بخليك تركبه على ما في خيلي يركبه اي نعم هذا كلب وش بتسوي يعني قاعدي هاي كلب وش قاعدي هاي يعني ما شايف الكلبشه ولا شيء وشايف شي الكلام كلام, كلام ما يمشى عنه كلام الاسلحه الثقيله اللي بيدينا يعني انت كم مره مسكتني وخرستي يعني ما اقدر اخرج ترى باجيك لين حد بيتك واذبحك هناك صعب عليك لو سمحت ما في شيء اسمه صعب عليا ارفع الصوت والله كانكم اول مره تشوفون واحد قتال قتله الله العظيم اجتماعين عندي بالأسلحة ليش يا أخي عادي أنا قتلت كم نص مركز الشرطة قتلت نص المدينة عادي يا أخي ايش فيها والله والله صح كلامك ليش السلاح عليك من جد ليش بليت بليت بس بليت من جد وايد عليك عادي. الله العظيم بليت عمي <تصفيق> عمي بالفلاش عمي بالفلاش عمي والله شل لحمه اللي عيون. فوق عيونك هاللحمه هذا قاتل قتله ودقائق معدودة و... كشف كشف عيونه عمي عمي قاعد شوف عيونه ولا عيون جميلة صراحة والله قالت قلت انا قلت بس هذا والسفاح ليه ما هو عاجبك الاحمر اللي في عيوني ما عجبك الاحمر لك, لك ما تعرف حمر عين انت هت... انت شكلك شكلك ما ما تذبح الناس بس... تذبحهم من الضحك يعني على وجهي ايه طيب انا اوريك يعني انت مع محمد فيصل يعني حطوه معك في اللسته ايه اعطيك نوع بيتي ولا ما يحتاج لا لا ما يحتاج ما يحتاج, لا لا ما يحتاج. ما يحتاج. ما يحتاج. من هو زياد راشد, دفن. راشد و... بندر راشد وبندر امنوا لي الباب شفت الغدره الباب هذاك بشكل سريع حذر حذرنا حذرنا والله الناس صدق. اللي حذرك؟ آه تعال انت. هي هو تعال. اللي كان بالاتصال معي. البوس ما يخلينا. اي والله. اي والله لكن, والله لكن هن... للاسف طاوعته غيري. والله ان <تصفيق> ما هو بسالفه طاعت غيرك لكن سمعت كلامه. اخ سمعنا كلامه وصدقنا فيك. <تصفيق> هذا والله اني اعتذر فيها. <تصفيق> والله انها <تصفيق> والله انها ما ادري كيف ادمحها بس. عوافي حللني حللني يا حلني. ابو لا الله يسامحك الله يسامحك انا مسامحك يا بتر والله ان النيه وش يا دفنت كلنا <تصفيق> اني النيه انكم تستدرجوني بالكلام وتخطفوني وتلعبون فيني قال لي ليون سوالف كل ها؟ قال لي ليون ايش قال لك؟ يلا عوافي عوافي يا رجال عوافي هيا صدقت الحين شوف كيف هم مقيد مثلنا <تصفيق> مقيد مثلنا جني راشد توجه الغرفة الاخيره لكن اسمع يا هلا بتر سم. ما راح يجيك اي شيء لا تشيلهم الله يعز كلمت احد؟ ما عليك علي. ما راح يجيك شيء معهم معهم معهم روح للغرفه يو. يا بلال <تصفيق> المضابيط جاهزه يا بوس ابدل الامور طيبه الله يعز ارضك خليني اقدح عليهم اجل اقدح عليهم؟ لا لا لا لا لا مش مش معاهم خليني اشوف ايش يقولوا انا مره خافيت اه يما قلبي قري ما توقف اي مس يا عسكري فك فك فك جيتي فك جيتي بس امانه انا ما اقدر اتحرك فقيت بس كلهم بخشم الدولار تمشيهم ايه نعم ايه. نعم نعم ابد ابد دام دامك أك... انا قايل انه هذا هو البوس الصدقي احنا محتاجين بوس نفسه والله انك بوس شموخ حتى في يا ربي يا الله الله يعز ارضك يا شيخ ما عليك زهني زهني <تصفيق> بك تضحك يا فواز <تصفيق> اضحك من اللي جاي فو... فواز دجاجه تعال تعال فكنا بس بالله الاشاره اصفر وده يسار بعيد عنه تكفى ليون يلا خله يعني. اشتغل آه أه ها يا سيدي خله دخله دخله دخله دخله دخله اه هذا الجن ايش فيه ما ليون وانا دخله نزله يا مسلم لا لا ما اشك فيه يلا عجبك المثل صح؟ صحيح صحيح صحيح الله بالجمله ما شاء الله والله الحمد لله هذول هذول هذول يا محمد فيصل اللي على اساس انهم مسوين زوبه ومش عارف ايش هذول اليوم حنّا وحنا ابشرك ان حنا حنا حكمنا ساندي شو توجه بندر اي بحزب الساء ايوه وبعدين <تصفيق> ثم ماذا <تصفيق> لما كديناكم كدّت القرف اثنين الله يسقي من ايام النار يعني الحمراء اي والله ثم ماذا لا لا ثم ماذا؟ ثم دع... عثينا في البلد، دعثنا دعثه ما حد يسوي زينا. الان الان قادحين. الان انت وينك؟ الان الان؟ ايوه انا في مدينتي وارضي، عادي ما هي مشكله، خلنا نشوف ايش ايش عندكم؟ يلا مشونا مش بسرعه، ايش السوات <تصفيق> <تصفيق> ممتاز فيه؟ ممتاز خلينا اخوياكم وبنشوف السوات بعينك. <تصفيق> منانا دام دا دامها <تصفيق> ارحب يا رب طحنا لا يا رجال ما عليك يلا حبيبي الاخبارية الاخبارية ما عليك ما عليك طحنا طحنا لو طحنا <تحنة> اللوائح اول مره دقائق لو تخ آه. س... خمس دقائق بس كانت فاصله لا والله د... اقول فك فكوا فك خمس دقائق ولا ترى المكان هذا بيتطشر آه، فواز كلهم جاهزين فك فك انت اياه فك القيد <تصح> <ولا يبين. تصح> والله <تصح> تعال معي اي ما عليك اقده عليه واحد للابو شعيب يا محمد اقول يا فواز فك, فك <تصح> القيد لا يطشر اللي هذا المهايطي تسالف هذا هذا ممتاز انت يا بلال شلي هذاك اللي حاطه و... ماسك على ابشر وكل عسكري ياخذ له شخص ويجي تحت داعت. ليلتكم طويله اليوم ان شاء الله ليلة طويله ان الله والله الليله الطويله بتشوفها يا فواد اي الله ايش <تصفيق> بك اليوم كذا جيناكم من الجزيره آه صح صح فايت اهم شيء انك مسوي طبيعي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عليك يعني انت فاهمني بعد شوي يا لي الله ما ادري يا اخي ساعده معي ولا لا الله ما ادري صراحه. ترك البيبان وركبهم. كلم احد. ها؟ كلم احد. يا ابني والله ما هم مخوفين. تاع الراسي لانه اصلا. اي عز الله عز الله هذا تعليمك اللي بيصير لكن شيء عندك خطه؟ أه بدون خطه معك دربحت الدربح ولا ما معك؟ الله خلاص ليش تخاف؟ ماني خايف. خلاص. ابد تم. فين مودينا؟ الآن بتشوف بنوديك يا عيني. هذا يتكلم من جد ولا يا قلبي أنت أنت خايف؟ ها؟ أه؟ شايل هم وين بده؟ والله ما شاء الله واضح التمثيل. يا المليون ها؟ كذلك بعد ما تنزلوا الأشخاص فتشوفهم جميعا تأكدوا يا ما معهم مسلة. حتى لبسك ما هو بنفسنا تصدق؟ عشان يميزونك ما شاء الله عشان يعني عشان لا عشان يميزونك ما شاء الله صح لا لا أنت تعرفني من الحزب أنا ألبس طيب يا فواز بن جنازة هلا متى بتفك العملاء؟ العملاء أي عملاء؟ العملاء اللي خلونا نمسك. من جد. ايه ويات يعني في القسم ولا كيف؟ بتشوف بتشوف ان شاء الله بعينك كل شيء يا ولد ايش به هذا موقف قطبي معاهم انا تحسب انه يعني احنا ما نقدر نجيبكم الا بعملاء يحلي لك يا حليلك يا تربح والله لو ما العميل ولا ما تقدر لا انت ولا عشره من امثالك يوقفوني هل في عميل اثبت اذكر اسمه اذا تقدر يا ولد ايش وضعك؟ وضعك يا؟ شو وضعي؟ أنا ما ابغى في لسته طيب يا هذا على ما اوف اوف اوف هذا هذا قادح والله تعدليون في القدحه اح شيل واحد يا. اح اح اح اح اح اح الباب هذا المكان ذا؟ ما محكمه محكمه هلا كذلك ستة بنطلع والله ما افكر اطلعكم افكر ليه؟ افكر اطلع بالحالي يا دربح اخوياك نحن ما احنا على قلب واحد سوبي ما على قلب واحد والله ان معله معله هذه ترى تسبب حساسيه في العصابه اعطيك من النهايه انا كم مره فزعت وكم مره انجحت شي تقول لي ما في ما بوس, بوس. ال... ما في بو... كيف عصابه بدون بوس استهبل علي البتر اتغر عيالك انا وذن هينه تبغاني يفزع طبعا انا ماني البوس حقك صح انت كنت متفق مع اليون ماني البوس حقك صح كيف انا متفق وانت البوس دا انا دايما اقول لك البوس والله البوش العظيم انك ما تقول انا البوس والله, والله اني طير كنت اقنعهم يا طير بس. تقول لي كل واحد بوس لنفسه انا بروح يا دربحة دربحة هلا نغلط نغلط اكبر من كذا. تلوك مع اذنك <تصفيق> والله العظيم اني ما ادري صادر آه سلاحه سلاح يا راشد سياكو على دا. اكبر من كذا يا رجال, رجال صوت صوت. كل واحد بوس على نفسه كل واحد صوت يعتمد صوت. على نفسه في الخروج انا بالنسبه لي خلاص اترك خليهم يمشون قدامنا يلا في يضبط دقيقه دقيقه, دقيقة. وقف شويه انا داري, داري من يضبط خلاص لعبته مين يضبط. صوت رأس صوت رأس صوت رأس. صوت رأس. مين راح يضبط سمعت ها قدامنا قدامنا دائما كنت اقول لك انه هو البوست بس انت مشيت ورا ورا تفكير ما ما ما مي خارجك معه لا تشيل امشي امشي امشي ورا خطتي امشي وراء خطتي وما عليك هذا هو هذه خطتك الحين الله يحيف يا ايمن امشي لا تطلع مخبر اي خط من, من هو البوس من هو البوس يا اخوان انت المخبر البوس مين انا المخبر البوس انت هاي آه اللي على حسب البوس على حسب كيف كيف على حسب والله هذا من اللي باقي من الدذاء يا ابو عابد ايش كنت اقولكم لكم ايش كنت والله انا باقي من لا قسم بالله شوف حالتنا كيف وباقي العفل. اسالكم بالله يوم كنت بوس كانت نوصل للمواصيل هذه؟ لا والله يوم صار كل واحد بوس على نفسه انا ما وصلت للمرحله ذي ولا جحدتها جحدنا دحفوزي جحدنا البدايه جحدنا الاساس بس ما خليتها ها جحدتها صح؟ ايوه ظلمتني انا اليوم انا تكلمت زعلت في في اشخاص معهم اسلحه لا تسالهم كلنا مسلحين يا رجال كلنا مسلحين ولا تقدر تسوي شيء خمس دقائق وبنطلع ترى خمس دقائق وبنطلع شنو؟ ها؟ كيف صحتك؟ الله لا والله روح روح قال والله انه قاعده هاي بابلو شوف والله انه صدق طيب الكلام طلع تقدر تتكلف في المكان هذا يا جماعه الخير وعليكم لا لا تكلم ما في مكان البوس طبعا شكله الحين خمس دقائق احسب خمس دقائق المكان كل... مفجر كله كل... كل واحد هنا بوس لا والله أن انت البوس لا والله انت, لا انت بوس. البوس انا ابغى نضيع الطوش من بعد ما رحت انت ضيعنا شوفوا المكان هذا دا. داله بالعكس كل واحد يمشي ايه على راسه كويس كان عازز اني حاطني لي دفاع وانت بابلو كان حاطك شيء وانت فلان حاطك شيء واخرتها نمشي ورا نمشي ورا ورا السوسه ذا الصوت انت اياه اقطع الصوت قطعوا لحيك قطع الصوت قطعوا لحيك مع الاحبال الصوتيه محكمه والتبن من جد ها كفو ارجلك هذا هو البؤس. هذا هو من هو القاضي هذا من هو القاضي ذا اللي شايف نفسه في اخر الطابور هناك يعني المنصه ان في كوشه افراح من هو ذا اضحك والله مشتاق لدباتك الله يذدد لك يا ولدي لو سمحت يا مواطن التزم الصمت تف مكان محترم توجه توجه هنا طول اليمين اوف اوف اوف ناصر ابو ارادة طيب التزم الصمت يا مواطن في محكمة محترمة وش اللي صحيح صار؟ اي معك ناصر ابو ارادة خابرك مجرم ايش اللي صار؟ طب. ها؟ ابد يا دربح الواحد يتطور ويكمل دراسته ويتعلم يعني الواحد ما يبقى على ما هو عليه <تصفيق> يعني من ما بعد ما من بعد ما اتوقع قلت شيء يضحك لا والله ن... عشان انك كثير تنخطف تموع. لا لا الخطفات ذي ان شاء الله اجرام داخله بالغلط صح؟ وايش اجرام ما اجرام الله يهديك الله يتوب علينا وعليك طيب التزم الصمت لو الله سمحت الله يهدينا هلا التزمت الصمت طال عمرك يا ناصر ابو عراده بعدين ابغاك في الورشه هلا والصلاه والسلام على رسول الله أوف. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين حياكم الله في محكمه ريسبكت حيث العدل والانصاف حيث لا ظلم ولا اجحاف أوف. الاخ فواز رئيس شرطه او نائب رئيس شرطه تفضل أوف يوناث ربع رادة تفضل يا حضره القاضي أعطينا التهم على دربح. الأخ دربحة الأخ دربحة هو الشخص المسؤول عن تأسيس حزب الساو كذلك هو المسؤول عن الأشخاص اللي قتلوا وماتوا في في في أحداث حزب الساو اللي أنت عارفها وجميع أعضاء والناس اللي في مدينة رسبكت عارفينها هو المؤسس كذلك اللي وراء جميعهم أعضاء وكل شخص فيهم كان له منصب كان له شيء كبير هناك، فالشيء الاول الشخص هذا ارهابي اللي هو دربحه بالاضافه للاشخاص اللي معاه نفس الشيء لا تقول الاشخاص، قل الرجال عكفان الشوارب اللي معاي لو سمحت لو توجه لك الكلام اتكلم يا مواطن ايش ردك يا دربحه نعم صحيح ما. صحيح انا معترف بكل الحاجات اللي قالها واضيف على ذلك اني قاتل فوق ال عسكري وتقريبا الى استخدمنا اسلحه ثقيله وايضا معدات عسكريه انا والرجال اللي معاي اللي في الصف الأشاوس الذي خلفي تماما ذبحنا خطفنا نهبنا عارضنا الحكم وبقوه وقتلنا اتوقع القاضي اللي قبلك ممكن انت تنقتل بعد بعد لحظات يعني بسيطه كده يعني لان العساكر اللي انت معينهم اللي إيه نعم صحيح انا معترف انا معترف انا في راسي انا في راسي اجرام ما حد يقدر يفكه لا انت ولا العسكري ولو ما تعاون شخص مع فواز جناز اللي ما يبغى يصرح باسمه عشان لا يعرف انه جابني عن طريقه فلا تقدر لا انت ولا شرطة ولا احد يقدر يجيب راسي لا انا ولا الرجال اللي معي صدقني جابوا جابوا راسك يعني ما, ما جابوا راسي ثاني. وبطلع انا يعني <تصفيق> وانت مستهدف بالنسبه لي حاليا حاليا احنا في موضوع ثاني مم. اتهم, أتهم الموجه عليك احتلال مدينه ساندي حاسل حاسل سرقه بنوك سرقه مجوهرات صحيح صحيح اختطاف مواطنين كذلك قتل عسكر وتهديد المواطنين وتشكيل مجموعات ارهابيه صحيح الاشخاص يعني انت تعترف بجميع هذه التهم الموجوده نعم اعترف اعترف الاشخاص اللي معك كذلك معترفين ولا عندهم قوات ما ادري استجوبهم ما ادري انا بالنسبه لي كانوا معي فما عندي اي مشكله عادي انا اعترف بكل الجر الاخ فواز اسحب لي واحد منهم لو سمحت ممتاز محمد رجع لي ذره للطاولة الطاوله هذه اجلس هنا على الطاوله ذي؟ إيه اجلس اي يلا اوكي ما هي مشكله تعال يا ابو أعطيني اسمك ورفع لي صوتك كذا شويه عشان شوي شوي اسمع تكلم معاه مم. تراه وزير يعني احترم منصبه يا حضره القاضي لين اللي ليمون الله يا فيك حياك الله آه التهم الموجهه على الاخ دربح ذكرتها سابقا هل انت كنت معه ومشارك معه في الاحداث اللي قال عليها جميعا صحيح. صحيح ما عندك اي اعتراض او اي قوال اخرى لا لا ما عندي شيء ما جحد جيب لي الشخص اللي بعده فواز ما جحد ما جحد يا ليون الملقب تعال اقعد يا خربانة ننكر ولا؟ اسمك؟ تعرفه. ولد اخوي انا اعطيني اسمه. طيب يا باتريوت التهم الموجهه هذه دربحه تعترف فيها جميعها؟ من قصدك البوس دربحه؟ آه لا قبل اسمه يكو... المفروض تقول رئيس أن... ساندي أن... عافيه عافيه يا البتر كذا. الله يعز ارضك انت في محكمه واحترم المكان لو سمحت انا محترم المحكمه هذا حاكم ساندي قبل لا كنت مات ومثالك للاسف حاكم ساندي بحكم القانون اي قانون يا رجل قانون أنت؟ قانون الطناخه لو سمحت لا تخرب القانون حقنا والله ق... قانونكم ذا تمشوه على الغلابه والمساكين لكن احنا هنا في محكمه تجيب العدل والانصاف للجميع يعني نعميها يعني؟ طيب انت عندك اي اعتراض على التهم الموجهه يا بتريوت؟ هذه ما هي تهم هذه حقائق بان حاكمنا الله يعز ارضه حكم الدوله صحيح وذبح المعتدين على الدولة جميل جميل جميل جدا والله العظيم اني احتفظت افضل ها عجبني ولفت بابلو ايه اقدح فضل. اقدح ايوه انت ليش يا اخي؟ انت ما ادري يعني ليش جاي تسوي وانت عارف اللي انا عارف انت تسوي صح؟ ما معي شيء بعد ما نتفاهم اقدح بكيفك بكيفك قرب من المنصة وقرب من المايك اعطيني اسمك الكامل معك بابلو ممتاز بابلو هل أنت عندك اعتراض على الكلام والتهم الموجهة تربعة؟ أي عندي اعتراض ما في اعتراضك؟ اعتراضي, اعتراضي سلمك الله أنو أعلى ما في خير المح المحكمة تركبه هذا هو الشباب ممتاز ممتاز أنا طلع أقداح هذه ما في خير من. الشرطة كلها واحد واحد تركبه وعلى الصدام بعد مكانك. وعلى الصدام وعلى الرفرف ممتاز ممتاز جدا رجع ممتاز أربي قدحة أسابة سوبيا وأربي أنها قدحة يا أخي أسمنوا يا أخي من أول يا أخي أسمنوا يا أخي على كلام واحد يا أخي الشخص اللي, اللي بعده أبقى أترف من مكاني مالي خلق اجي <تصفيق> تعال هنا اسمك تفضل <تصفيق> فضل أعطيني اسمك و جوزيف معك عندك اعتراض على التهم الموجهة لا <تصفيق> <تصفيق> <أنت> غير صحيح ممتاز <تصفيق> ارجع مكانك صفحة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم بعد مداولة التهم الموجهة للإشخاص تم الحكم عليهم جميعاً بالإعدام تم <تصفيق> <تصفيق> حكم الإعدام الآن من قبل شرطة الاسبيدي الآن؟ الآن نعم خلال عشر دقائق <تصفيق> كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟, كيف <تصفيق> عيد. إيه؟ إيه؟ سجن بعدين إعدام بعدين غير صحيح ليه؟ بالإعدام بما إنه هذه جرائمكم كاملة يعني بسرعة سريع سريع تخلصون علينا؟ كذلك اعترفتم فيها جميعاً مو أنتم قادحين؟ هي قادحين. حرام تعيشوا ولا هو ولا نخاف من كفة. الموت ولا نخاف ما عليكم ما عليكم يا اخوان ايش فيكم؟ الباص موجود تفهمني والله انك تفهمني يا يعني. بامكانك الانصراف وتنفيذ حكم الاعدام الان <تصفيق> نفذ يعني يعني الاعدام ما هي مشكله غمور خو يديكم غمور <تصفيق> فايتكم يا ابوي ايش الاعدام يا, يا <تصفيق> إيه. إيه. إيه. طيب خلاص يا عيال ايش فيكم يا اخوان؟ غمور فايتك؟ غمور خرفان؟ على طول اعدام ما عليك ما عليك الله كريم، خلنا نعدم صح يا ليل؟ اتفضل معانا. ايه خلنا يا عيال وش القدحة ذي اللي انتم فيها؟ وش موت موت موت. خلاص يا رجال احنا كل اللي سويناه، كل اللي في راسنا طحناه، ايش باقي تبون تسوون؟ الله انك تعجبني والله انك تعجبني في ناس برا الحين ينتظرونا ولا وش يا بوس؟ ااا بوس مالك خلاص يا اخوان ما سمينا بوس عبث. عجبني <تصفيق> ايه يعني انا البوس يا ليون يا فواز تجيب لي اي خلاص بوس ما انت عرفت أضغطك كفر الله خيرك انا عصاك ما تعصاك تعال يا هزار الله يا ليون <تصفيق> ما عليكم ما عليكم مشينا يلا مشينا بسم الله ورانا حفله لازم نسويها في الاعدام هناك تفضل يا حلقه هذا يا درب حق هلا والله خلاص بس نصرف شويه يا فواز العسكر مع خلك طيب سلام يعني تحسبني نسيت يوم تخطفني مره ومرتين ثلاثة ايوه تحس انها تعدي كذا ويعني <تصفيق> كملت دراسه وصرت قابل شفت, شفت, شفت كيف الدنيا تدور في أه من جد الدنيا صغيره يعني بعد الخطفات اللي سويتها انت اختفيت فعلا من طلعت تكمل دراسه عشان تصير قابل اكيد اكيد تن يعني تنتظر اللحظه هذه انا كنت اكمل دراستي وكل مجهود كان عندي عشان تاخذ حقك عشان اكيد يعني ما شاء الله تعجبني من فا. أحبت أبلغك أنك ما أخذت حق لا أخذت حق يا أنت أنت سوبي يا كامل <تصفيق> والله أنك تعذر يعني كذا أنت قمت <تصفيق> أتفضل يا فواز تقدر تأخذ المتهم <تصفيق> والله والله جاي من نفسه يلا يلا مشينا في <تصفيق> فلست يا حضرة القاضي قاضي الزمن أنا وريك نفسك الحين وخل عنك الهياط <تصفيق> والله يا فواز ألا قدرتيني يلا ها اه بيني وبينك شيء عشان اقدر اوف اوف اوف, أوف تبغى تترقى ما تبغى تعلم الناس اني انا تعاملت معك ولا والله ما تعاملت والله ما تجيب العيال لكن بخرجهم مهذري الا من حر صخرة. لكن بخرجهم بتبلغك يا ابني انت خارج نفسك الحين خارجهم خارجهم فين فينهم بس يا كبر شرهتك تحسب انت نفس اول يوم انك تسوي اللي تبي وتقدر وتاخذ راحتك لا يا حبيبي ما عادت زي اول فعلا الدنيا تغيرت صح؟ طبعا تغيرت صحيح انا قاعد شيء الباص بس القصه لم تنتهي بعد ابي تبلغ يبينها نص ساعه تنتهي قفل الملف مش سيدي كله توقعي ما, ما, ما ندري يا ولد ترى عدام في مكان في مكان خل <تصفيق> <حل> الشخص يدخل كان بس استوعب بثر انا من منقوط الصدمه ماني مستوعب عوافي ما تموت <تص انبرد وش ذا وش اللي يا عيال في شيء سجن طيب قبلها الحاكم منه ناس ابو عرادة ما يبغى يبغى اعدام الحينة على اساس انه بياخذ حقه بوس بوس تكفى بوس ترى وش وش اللي صاير؟ ترى رايحين ننعدم بوس كيف؟ رايحين ننعدم حنا بوس شوي معلك. صحصح معلك. معي عيال صحصحوا صحصح معي شوي يا ليون خلاص انت بوس. متحمس بس كيف نسوي الحفله؟ والله انا متحمس عشان واحد ترى مين؟ واحد راكب معي هنا تبغى تردد فعلهم اي والله ودي اشوفهم جميع الوحدات جازتك يا رب يا رب وش السالفه؟ والله اني ما عرفت ايش فيكم يا صرتوا مجانين ايش فيكم صرتوا مجانين يا ايش اللي صاير الحين يا جماعه بتر رباب ايش فيكم صرتوا مجانين يا اخي بننعدم فطرتم انتم فطرتم فطرت انتم انت تعرفون مره فينا يعني انا معك طيب دقيقه أنت انتم فطرتم يا اخوان فيكم حمى فيكم مره خليه خليه بالله دقيقه انت ما تدري انا ايش كانوا يسوون فيني والله ما تدري خلني ارد لهم شوي رب لا برد خاطرك كريم وخاطري وخاطر العيال وش اللي صاير يا جماعه رايحين راح نسجن ما ادري رايحين الظاهر برهت الاعدام بجدك اي والله يا والله كلامك ولا وش السالفه يا النهاية هي شيء قدامنا في عصابه وكيان بيجي صح او في ابو كوكو في ناس كثير جاين يعني صح؟ ما عليك اكيد بناخذ ساره الحين وبنضبط العصابات طيب. طيب. ما اللي بيطلعونا ايه ايه. وقفنا مع العالم هن كله اعطينا مخدرات اتنام فلوس صح ولا لا؟ صح والله وش اللي صاير؟ لا لا ما عليك والله في كاس تريلا بتقفل صح؟ في دريله لا في تريلا لا لا في هيلي بتجي تشيل في ايه. هيلي بتجي تشيل ايه. الحين رايحين للسجن صح؟ يوب اكيد عشان ايه رايحين للسجن ايه يعني مو الاعدام الحين يعني الاعدام شكل شكل ناصر يطقطق علينا كويس نظف نظفهم <تصفيق> ناصر القاضي وانا يعني انا مبسوط يوم يعني شفت ناصر القاضي يعني ما يعني والله ممكن رت... برنامج صدمه الحين يسوون مقلب فواز يعني ما, ما تبطل حركات لا <تصفيق> لا ولا ما ادري انا اصلا انا ب... انا بس كفو كفو يمناك جبان ويقول لك ادمهم وما انت بقادر يلا يا راجل وين رايح انت انت وين رايح ولا ما تدري؟ الزنزانه حقي بالله فيها تلفزيون يا اكبر شرهتك يا بتريوت يا اكبر شرهتك انت ما تعرف من انا انا وزير بني. الداخليه انا وزير الدفاع <تصفيق> النرجسي هذه بطلة اللي فيكم احترم وزير الدفاع انت تتكلم فواز. وزير الدفاع طيب نبي و... طيب. طيب. طيب. اتصال شيء طيب. وش اللي ذا؟ ان شاء الله اخر وجبه طيب الجنيت. قبل الاعدام ايش طيب. طيب. طيب. فيك اخر طلب قبل الاعدام بسم الله عليك بسم الله عليك بنشوف طلباتكم هذا مره ثانيه خذوه وغلوه على طول تدري تدري انك ماسك واحد اكبر من رتبتك هذه؟ انك ماسك وزير الدفاع حق ساندي وماسك حاكم ساندي وماسك نائب الحاكم وماسك ما شاء الله رتب عليا، تعرف الشعب لو وش بيسوون فيك انت؟ اي شعب يا ابي انت احلام اليقظه ترى والله لا جننت براسك يا, ما يا. <تصفيق> ولد نحن دوله مثل ما انتم دوله. جنيتوا أنت صح؟ لا والله وش اللي جنينا بنهز ترى تتحدوني ما اخليه يصدم ذلحين؟ <مم> لا لا لا بوس لا خلينا نوصل اول شوف هناك الاحتفاليه خلينا خلينا كذا نخليه يصدم ذلحين. يا دقيقة, دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه ايوه نزلني يا ولد الله شوينا وين بكيان. يلا وين الاصابات شباب وصلنا ما صار شيء اكل كلبشات يا اخوان مالك مالك ما تحسبر يا ليون, ليون. ليون. يا ولد ألا. يا ولد ما عاد ما عاد أقدر طلقة. اللي خبري ما خبرك ابو اسمع يا ولد ورب المسحف اللي يتكلم اسمع اسمع اذن زعلان مني والله العظيم اني اسف علي الحرام اني انا اللي اسف سامحوني يعني يا ربي. انا ما غلطت سامحوني يعني, يعني تعرف انت انت غلطت انا غلطت برب العالم دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه شنو؟ يا ليون علي الحرام ما عاد يا اخي اسمع اسمع اذا انت ما تبغى أني يعني الا كيفك بكيفك يا عيال خلاص رايقين يد واحد كلبشات انا مسحور والله العظيم من تتوجه خلاص انا ابغى اشوف ما اشوف شيء فك الكلبشات بوس تكفى تكفى يا بوس وين العصابات وش أنا املنا فيك ما قد إحنا الا فيك يا دربحة يا عيال أنا أنا وش الخطة أنا, انا مكلبش وش الل... كلنا مكلبشين ايوه بس قصدي ابغى افك الكلبشة عشان يا اخي شلون بتفكها؟ ما ادري وش بتفك ايش؟ قاعد تقول كل لا كلبشة عارفين كلنا مكلبشين تبي افك كلبشتك؟ ايوه ابغى هذه امنيتك الاخيرة؟ وصيتي وصيتي فقط فك الكلبشة عادي فتشني، ما ما عندي شيء فتشني خذ راحتك بعدين فكر كلبشه ما عندي شيء ترى طيب كلكم انتم ما عندكم شيء فتشناكم جميعا تبدا طيب. فككم اي فك ايوه ايه ايه كذا بنشوفه ايوه ايوه فكيت والله بتشوف اللي كنت اقول لك عليه يمكن ايه يمكن ايوه ماني فاضي لسوالفك فكتي والله مو وقتك اليوم تكثر اي وقت تعرفون ما ماني فاضي تعرفها ورب ان إنه مرجله الأرض ابشروا بيرجع نبدا نسوي حفله ايش؟ ولد <صفيق> الله لا يوفقك ولد ولد ولد <صفيق> ايش فيه؟ ايش بس السالفة؟ <تصفيق> بتعرف شو السالفة؟ ايوه انا ابليس يا ضربها. أنت بليس؟ صحيح. أنا اللي مديتك بالقوة هذه، والقدرات اللي كانت عندك. حلو الله يعطيك العافية، طيب وينها؟ أنتم آه، يا عصابة سوق يا في المدينة فساد وخراب. تدري المدينة طيب إبليس أكثر بليس. مننا حنا يا ماشر الجن. أنت لا ما قدرت عليكم ولا أي شيء ثاني قدر عليكم، والقدرات اللي أعطيتك إياها لأني شفتك أكثر واحد طماع من بين أخويانا. أنا طماع؟ لا يا بليس إيش فيه؟ أنت أكثر شيء حب نفسك. ثاني شيء انت طماع عند الاشخاص اللي يسمون نفسهم حزب السوء. <تصفيق> من الشيء الثاني انك تسلب اخوانك للشرطه وحط لكم حد ما تعبثوا في المدينه هذه ترجع لنا هيبتهم. رجع للشرطه هيبتهم؟ طيب احنا محترمينهم خلاص انت كيف كذا انت جني مسلم ولا ايش؟ اه للاسف. فين <تصفيق> راح؟ طيب رجع لي القوه وانا بكون معاكم. خلاص رجع لي القوه وانا بكون معاكم. ايش رجعتها ولا ايش لا ضربها خش يا عيال وين يا اه اه بدا بدا يا بوس بدا والذي نفسي بيده والله بدا يا بوس اثبت اثبت فك فك الكلبشه توش فيك انت انا انا من التوتر يلا انا ماني وش الخطه يا عيال عشان افهم بس تكفون ابغى افهم بس يا عيال انا اسف والله على كل شيء وشو على اسف؟ سامحينك معذلينك يلا وانا اسف برضو يا العساكر الحرم. يا ليون علي الحرام ما عاد اقدر والذي عاد نفسي بيده ما عاد اقدر وش اللي ما تقدر وش اللي ما تقدر ليون اللي, اللي خبري خبرك ليون بموت يا دل ما عاد اقدر اتحمل بس اذب ذمتك نحن انا يا الحرام اني كذا اقدر تحول الحين ما اقدر اتحول تحول ايش التلفاز تتحول بعد بعد اذا تبي نفسك ليون صادق ليون صادق والله العظيم نتكلم من جد اسمعوا اسمعوا دقيقه اسمعوا يا العساكر انا احترمكم انا احبكم اه أنا عاد فيها؟ قد احنا حبيبي, حبيبي ماذا الاسود داك؟ أخلص أخلص والله ما عاد الاسود سحبني جبتها شوية دا؟ مدري كيف ماذا الاسود؟ أسود مين؟ نعم حبيبي أخرى سوي ذيك الـ أخلص الحلال فواز الاتفاق اللي, اللي بيننا هلا اني اني اسلم لك العصابه وانه ها؟, ها؟ آه. يا وانك ايش؟ اها يا عيال صلوا على النبي صلوا على النبي دقيقه دقيقه دقيقه اول شيء انا اسف دقيقه دقيقه لا لا, لا. ورب المصحف ورب المصحف شفتم؟ انه ما انا انه ما كان فواز جنازه قدر يجيبكم لكن صلوا على النبي صلوا على النبي دقيقة دقيقة. دقيقة. دقيقة. دقيقة. دقيقة. دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه علي الحرام انه كانت عندي قوه خارقه وقصدي اني انقذكم في اللحظه هذه علي الحرام حرم الدم والله انه كان قصدي انقذكم دقيقة دقيقة اسمع يا فواز اسمع يا شباب خلاص انتهى كل شيء يلا نمشي فواز احنا مرضى ذولي مرضى كلهم وش كلها مرضى. انت نحن مرضى. مرضى. مرضى. مرضى. مرضى نحن مرضى فحص. نحن مرضى نحن افحصهم اسمعوا يا رجال طيب. انا اسف عندنا مستشفى حصنا كل شيء في مخفص. كلمات اخيرة حابين نقولها ببدا من اول شخص على اليمين ابي مكالمة بس ابي مكالمة ابي اسوي مكالمة بس فعلا. يا عيال اسال فواز انا خويك آه قصدي قست... الله يوفق بليسك يا فواز اخوي هو بيطقطق طيب اللي جنبه هل عندك شيء ثاني تبي تقوله؟ كلمات اخيره؟ تربحه كلمات اخيره؟ ايوه حروه ماذا فواز عندي عندي كلمات ابغى اتحول ايش أه. كلماتك كلمات الاخيره يا بابلو انا اقول انه احنا مرضى واخوياي مرضى نعم. لازم نوديهم مستشفى لازم نوديهم مستشفى لازم نوديهم نفسيا واحد يقول لي تحول مرضى يا فواز فواز نحن مرضى <تسجيل> نبغى نبغى نبغى دكتور مكسيك ماني مريض يا حبيبي والباص موجود يا ليون ليون ليون اسمع والله الذي اطقع اطقع ما اشوف انت يا عيال يا, يا, يا ليون يا علي الحرام يا ليون يا ليون يا ليون، يا شايش راسك الله لا يوفقني ما عاد اقدر اسويها اسمع <تصفيق> يا عيال انا بروح انا حشران <تصفيق> سلام عليكم بعد ما تقدر اسوي شيء يجيب رابر راح راحتين مدريد طلع الشباب طلعوا والله صراحه ما توقعت واحد في الميه وش.. وش كان يقول الجني اول <تصفيق> حبيبي هذا وش وضعه هذا بسم الله صحوهم. صحوهم خلاص. اخوياي صحوهم. إحنا وين؟ تعال تعال تعالوا بجنبي. ما أدري تعال تعال تعالوا. جهنم في. جهنم جهنم يا إخوان <تصفيق> أيوة. <تصفيق> تعالوا. عنا دارين في جهنم. ماذا وش؟ في جهنم. أيوه. تعال تعال بجنبي تعال بجنبي الله يرحم أبوك يا أخي. أنا سويت خير. المفروض لما نكونناه. بليس. صعودش الجنة. ابليس إحنا. أعد بالله. اعوذ بالله. بسم الله ليون ليون تعال تعال تعال وين احنا؟ آه في اللي انت ما ادري ابليس ما ادري جهنم يا عيال لحظه جهنم انا الان تلبسناكم انتم الان ت... ايش يقول؟ احنا الان لبسناكم وارواحكم صارت بيدنا آه متى ما ابي آه راح امسحكم أنا الارض هذه ليش تمسحنا عن الارض دي؟ انتم الان قدامكم في واحد والخير ممنوع عليكم الاجرام في حياتكم ممنوع علينا الاجرام؟ اي شيء يود الاجرام بسلو ممنوع انكم تشيلون سلاح ولا تقربون الاجرام نهائيا ها؟ ايش ايش ايش يقول؟ احنا <تصفيق> من انت؟ انت مين؟ موافقين؟ ايش دقيقه؟ موافقين, دليل موافقين دليل على الشرط هذا؟ دليل انت ايش انت من؟ وشو الشرط؟ ممنوع عليكم الاجرام ممنوع علينا الاجرام؟ وين <تصفيق> في جهنم؟ هذا جني مسلم هذا بل... طيب خلص. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص مثلا خلاص احنا م... موافقين قابل ايش؟ طيب وش ايش المقابل نوقف اجرام؟ خلاص شباب نوقف اجرام هذا ايش هذا هذا اللي هذا ايش؟, ايش حياتكم الطبيعية والله ما ادري بسلام نعيش بسلام ونترك الاجرام واي صحيح واي عمل اجرامي اه راح تدعون هذه الحياة، راح امسحكم عن وجه الارض واي عمل اجرامي تمسحوننا تمسحنا عن وجه الارض ايش ذا؟ يقول اي عمل اجرامي الحين انا ميت؟ لا, لا انت اه انت باقي عايش الموت لا انت حي ذلحين دقيقة طيب من انا انا انا حسيت بالطلق يوم جاني انا بعرف انا في حلم ولا وش هو يقول تلبسنا ذا يقول تلبسنا يعني تبغاني اكد لكم وش لنا ايوه وش تاكد لنا لا لا لا ايش كيف تاكد لنا؟ ايش تاكد لنا؟ لا لا لا لا خلاص خلاص خلاص موافقين هذا اخويك هذا الخامس من طلع كلش يتكاثرون هذول ايش والله انا كنت حاس انك صادق والله انا انك صادق انك صادق يا اخي تكفى تكفى ما كان قصدنا ما كان قصدنا قوم صدقناك خلاص الله يقلع ابو الاجرام واللي باقي يدخله اي والله يا اخوان هل هذا الشيء اثبت لكم اني اقدر ارجعكم لحياتكم الطبيعيه؟ اي والله اصلا من جد انت تقدر ترجعنا انت تقدر تلبسنا. احنا اصلا ما نحب الاجرام. أه شباب انتم تبتوا الى الله؟ كلكم خلاص؟ توبة توبة أنا... خلاص توبة توبة توبة والله ما عاد ارجع الاجرام خلاص تم الاتفاق ممنوع عليكم اي عمل اجرامي او اي شيء يمد للاجرام بصلة تم ممنوع انكم تشيلون سلاح ولا تقربون للاجرام بشكل نهائي جدا طلعاً. هل أنت موافقين على هذا الاتفاق أنا, أنا موافق بس ترجع لي قوتي الخارق ما لك شو قلنا خلاص يا باب موافقين والله ماني مجرم يا رجل خلاص, خلاص باننا <تصفيق> موافقين دكين هاي جهنمي هاي بابلو استهجي مالك مالك خلاص موافقين كلهم موافقين صح يا بابلو ما تدري ايش زاله لكن موافق أنت موافق صح موافق، موافق، موافق، موافقين، موافقين، موافقين، موافق، موافق موافق موافق موافقين موافقين موافقين موافق موافق موافقين موافقين طيب في كلام راح أقول لكم حطوه حلق بدانيكم حلو ها اي نقد للاتفاق ولو كان من شخص واحد فيكم راح يكون مقابل لحياتكم جميعا اي واحد يرجع للاجرام نموت كلنا صحيح عيال تكفون اها انتوا اللي تكفون اها يا عيال تكفون عشان لا تقولون انه احلام العصر ضرب حشبه تغير ضرب أحمدري ايش انا والله العظيم انه خلاص <تشفزر> ها اي واحد ايش ذا ايش صار؟ ما شفت انا شيء ما حد موافقين ما حد يرجع ما حد ير... موافقين موافقين موافقين موافقين موافقين يا حبيبي يا حبيبي شكلها مذبحه في احد غلط مذبحه؟ والله ما غلطنا الحين ميتين ولا احياء؟ والله ولا ما ادري والله ما ادري ها آه. طلعونا طلعونا دقيقه دقيقه ايش ذا ليه ليش حطونا هنا شوف الكاف ايش مكتوب عليه طلاسم قرن وجهه ها وجه هذا فين هو اللي تحت شوف القرون ايوه ايش ذا يا جماعه ايش صاير تعال ناظر ناظر ناظر نفس القرون اللي هناك كلكم رجعوا لي هذا طح من السماء. اه بتر قاعدين يدحون من السماء، انتوا كلكم طحتوا من السماء؟ لا لا لا لا رجعنا رجعنا يا اخي انا احس اني بابلو وفي الوقت ما احس اني بابلو، ما ادري شلون، جاني شعور غريب. احد عنده لا لا لا لا لا لا لا عشان وصارت روحكم في يدي يقول ما عليكم ارجعوا احنا في النظام اننا معدومين صح أيه نرجع بنفس الاسماء ان احنا اولادهم لا ما نرجع بنفس الاسماء لا مش بنفس الاسماء نرجع بالعيد أب بيجوك العسكر الحين ايوه انا دربه أحد درب رابع انا, أنا دربه أحد تشابه اسماء تشابه اسماء اغير شخصيه اغير وجهي ونعيش سليمين نعيش سليمين يبغانا نجتمع في بيت اول شيء عشان اذا احد عندك بيت احد عنده بيت نروح شقه شقه عكساندي يلا وشينا ساندي, ساندي يلو شينة يلو شينة شينة شينة شينة شور ما, نصر نصر ما نبغى ما نبغى ما نقدر نسرق سياره ترى اي أيوة والله شيء ما شيء جرام يا جماعه فيها أقرب, اقرب بيت